مرحبا عند الغرقان ترحيب الكرام, أم الكرام أم عزوه بين القبائل كل احترام آه الضيوف البن والهيل بش يا هواجزي وانا شاعرك الالم وامشريبي والقصة يدعى سفت والضيف عندنا كل احترام الضيوف البن والهيل بستر ويا محمد لك نبالك ولك قدر ومقام وقفتك بين العرب جمال لله حالها وقفتك بين العرب جمال الله لله حالها كاسبتهم <تصفيق> يا خرب كل ما درى العسى تحتمي وكايد الكبرت تشتالها الغريقان الفعايل من الزحت الخصام المناصر وسمه الطايله من زالها المناصر وسمه الطايله من زالها انزبدكم يا الغريقاني والله ما يضال هجرة يلقى السعد من جبل نضالها وأبشري بوه القصايد عاسب نبارك ولك قدر ومقام وكبتك بالعرب جمال الله حالها وكبتك بالعرب جمال الله حالها كسب النماز يا يا خلف كل ما ذر العسى تحتمي ميج الاكبر تشتالها الغريقان البعايم من السحف الخصام المناصر وسماء الطايلة من زالها المناصر وسماء الطايلة من زالها يا الغريقان والله ما يضع تجرة يلقى السعد من جبل وضع لها من سلايل ترقية نقل